Чотири роки Світлана Коваль шукала справу свого життя. Каже, Передивилася чимало роликів на YouTube-каналі та вийшла на підприємця з Київщини, який займався вирощуванням креветок. Ми поїхали туди, вже як ми туди зайшли і побачили це промислове вирощування – все, сто відсотку. Ми звідти вже їхали, вже планували, де, що, як, звідки. Потім через декілька днів Олексій перетелефонував каже, в нас немає хмельницького представництва, може бути представниками. Світлана погодилася, так восени осени зародилася крветочна мініферма у селі Гвардійське Хмельницького району. Перед запуском Світлана з родиною заготовила провізію для креветок. Кропиву наморозили, гарбузи, що кашу варять, ну, вони любі їдять. Малька риби наловили, теж наморозили, гриби, чоловік сином намили мотиля на ставку. Починала Світлана 650 штук малька. Першу партію живих креветок родина здала товариству і закупила 700 штук малька на наступне вирощування. Здаємо ми її від 20 грамів до 35 по тисячу гривень, а вже якщо 50 грамів має одна креветочка, то по півтори тисячі. Веземо ми тільки її живою, за аерацією. І звідом що взяли малька. Зараз у басейнах родини Ковалів мальок та середня креветка виду макробрахіум Розенберга або гігантська прісноводна. Для нормального росту їм потрібно місце, де можна заховатися на період скидання старого і появи нового панциря. В той момент, коли вона скинула панцирь, вона робиться м'ягенькою. І от другі креветки, вони коли ну, дотрагуються до цієї, що скинула панцир, і чують, що вона м'ягенька, вони можуть її просто з'їсти. Для того і береться сітка, береться ящики, і вони туди ховаються. Креветки невибагливі, каже жінка. Годувати їх потрібно раз, іноді двічі на день. От я прийшла зранку. Для маленького цього малька достатньо одної чайної ложечки корму. Корм я беру замороженої продукції. Якщо я дивлюся на протязі дня, що корм залишається, значить я їх не годую. Не годую того, що для креветки погано, коли вона переїдає. Цим старшим, вже середнім, то столова ложка такого корму. Додатково Світлана додає до раціону своїх підопічних делікатес – речків артемії, які впродовж доби вилуплюються з заморожених яєць у теплій підсоленій воді. У планах Світлани Коваль та її родини – розгортання промислових масштабів вирощування креветки. Ще жінка мріє відкрити ферму страусів та дегустаційну залу для частувань стравами з, з креветок та страусиних яєць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.